Gjeng med meg på vår nye interessante videoer. Bare husk å og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Med mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen.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 Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen på sociala Vi på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är i